اصون برای به شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از اخرت جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم عشق من ایران من ما باز قربان می‌کنی ریشه بیگانگان را در تو ویران می‌کنیم لب فرو گر بستی و برگونه گونه حاوی باز باز لبهای تو را تا گونه خندال می اما گر چند برگزده منت بر باد رفت ما دوباره کوه و دشتت را گلستان میکنیم گلست زخمهایت را به آب دیده میشوییم عزیز، عزیز دردهایت را به روی چش درمان می کنیم. دست ناپاکان ز جانت دوباده جاودان ما را حاک از میهن ستیزان میکن لالمی روید زخون داغ فرزندان تو لالمی روید زخون داغ فرزندان تو پیکرت را تا قیامت لالباران دشمنانت را به آتش میکشانیم آقه بعد چهره ماه تو را زین آتش چرا با <تصفيق> سرها سرها ز ملایان و شیخان و ز سادات تازی فدایت میکنی یک یک در راه آزادیت آجازیه <تصفيق> محسود <تصفيق> مرز تو آزاد مرز تو آزاد از مردم فریبان میکنی عشق من ایران ای ایمام جاویدان من ماتراروزی سرای شاه شاهان کنید ماتراروزی سرای شاه شاهن کنید ایمان بینید چه خرام بید جای آن با دل خرابه چه خرابی جای آبادی مونده، خیلی وقت دل تنگم نقمه شادی نخونده نقمه شادی سادی نخونی پی آزادی در فضای ایران آریایی در حال پرواز و تنی یعنی آزادی می آید یعنی سیاوش و به شما امید می دهد که میهن در شروف آزادی است. شرطی شرط نشینی دی که همینطور ادامه بدید همینطور که امروز من می خوام می یه لیست بهتون ارائه کنم از مهرورزی هایتون همیتون باید ادامه امروز فقط به گزارش هایی که سی باشه هم استانتون ایران آزاد میشه ایران آزاد میشه اگر همینجور که موز دارید میبینید شما پیش برید این اگر موندن با داغ و درف و اعدام و پول الان مدتی دیگه پول میکش من پول 124 هزار نفر را از سال شهست تا 62 سه اعدام کردن کشتن از 1357 که تو قدرت کشتن بعد از 1357 تا 1360 عمرای ارتش خلیبان ها در جناه هون و سرحشوری شریر کشتن که وقتی که حملی می کنن ما هیچ کس نداشته باشیم که خوش وقتانه بودن رازماندوان از ایران دفاع از سال 16 شروع کردم نسل جوان رو کشتن عاشق جوان و پرشوری که خردمند و آگاهی بخش بود من اسمش رو گذاشتم نسل امجدیه امجدیه که شجاع صاحب سا. استودیوی ساتر نداره. اینا اینا کشتان. کشتن اینا خمینی کشت رهبر این انقلاب رئیس انقلاب عامل اصلی استعمار بیگانه بود می‌میره انگلیستان در ایران و بعد دیگه شورای جبهه اسد الله لاجوردی بقی هم همه حالت بود. این دوتا مجرم های در جیک بودن. برای همه نوچا بودن که های نوچه ها گرفتن. حالا اینو میخوام بهتون بگم. اینا با پول حتی تونستن 124000 هزار کشتر رو. 124 یا از زیادتو ببرن. خمینی رو از یادتو ببرن. کسی میگه خمینی گجستک که آقا یک جاملی جنایتکار هیچ کنوشون نمیگن. چون کاری کردن که همه اپوزیسین و هم سادات تازی شدن ه تو نمیدون یارو سادات تازه یارو بر اون خمینی اولاد پیغمبره اولاد پیغمبره نباید بود چیزی بگی رئیسی اینا نوچان هست این نوچه او بگو او, او بمونه خمینی بایست این مقدس بمونه تا اون قبری که ساختن سمبولش هست نباید ادامه بدن این رو تو باید شعور داشته باشی برای همین بی هیچ کدوم از این دل نبندید. قللابی که دکون دستگاه تشکیلده اینا هم پول میخواد پلاشون هم بیگان میده چون بین دللبنده بری که دلبندین خودتونید و خودتون و خوشببختانه برای همین هم هست که شهبانو فره عزیزم و شاهزاده رضا پرمی اینا نیومدن گیز تشکیلاتی درست بکنن و دفتر و دستک و سکرتر رو نماینده در اینجا و نماینده در اونجا و فعلان پول حاضر میشون بدن به خود من بارها آممدن گفتن آقا این رساب موازون تو هر شهری برایش دفتر بزنیم شهبانو تو هر شهری تو خارج از کشور برایش دفتر بزنیم تشکیلاتو به جون شما از شرق و قرب و همه من خبر دارم هرگز نپذیرفته رفته پهلوی هرگز نپذیرفته رفته که بیاد تایی حد بازیچه دست اونها بشه اگر بعضی وقتا بعضی اشتباهاتی کرده اون رفاقت ها بوده اون دوستی ها بوده اون سادات تازی و روحانیتی جاسوسشون الان همه رنگ هستن تو نمی اونا بودن که اومدن یکار کردن او کارو بکنی یه حرف رو بزن اون حرف نزن الان اونا کردن خودش نکرده صداقت هم داشته راه که اومده و گفته حرف آخرشم شده دید یه حرفارم چلی ساله داره میزنه ما نمیخوام دیگه سر بهتون ارائه گفت حالا ایشون هم نمیاد بگه که آقا ما, ما فلانی ما واوروس فلانی ما دکون داریم ما دستگاه داری ما تشکیل نه میگه با خود من هم تماس بگیر هم صفحه اینستاگرام هم من این صفحه فر این نشانه این هست که این تیف پیش روی کردن در مبارزه به پیروزی نه که تو عدته دست دشمن و بیگانه باشی خصوص الان داری. داره بارها گفتم بتون میگم خوب بفهمید حرفای سعید امامی رو برید گوش کنید که گفت عملی فلانو کشتن شو اینا جمهوری اسلامی با پول و با این که تو خارج اداره مارو خراب بکنه و چون تو خارج با کار میکنه با سیستم جهانی همه اپوزیسیون ها رو به گونه داره کنترل میکنه همه رو داره به گونه کنترل میکنه دستش توشه تو بعضی یه 10 درصد 20 درصد 30 درصد 70 درصد, هفتان درصد هفتان. همه همه اینا تحت کنترل خودشان و چون به نفش بازی میکنن اون لحظه های حساس که می از این استادیوم شما گول اینا نخورید در داخل کشور وقتی که ره گیریه فلان باز گول نخورید که آقا آدام ها من چون شما نمی بینید من می بینم من می بینم که اینا یهو یک استوڈیوم رو پر می کنن یهو تو خارج فلان میکنه دیگه نمونه آخرش هست که تو تو خارج از کشور طرف یارو بوداییه عشان نمیدن دین یار کی خمینی خاملی که اصلا برای... بعدن پخش کردم دو هفته پیش یورو اصلا نمیتونه بگه اشهد ان لا اله تو قوایل آدمخوار آفریقا مینا پول پوله که تا اون با پول همه کار میکنن پول میدن توی هندوستان توی ازبکستان <تصفح> اینا با پول این پول رو تو ایران هم خرچ میکنن چون خبر ندارین من بهتون میگم اکثر یکی سهاله الان تمام حتی مراسم روزهخانی تو خونه ها که تو خونه ها متعهس اینا تحت کنترل اطلاعات سپاه یا اطلاعات اصلی یا کمیته های فلان ایناست اینا پول میدن به اینها پای روزکی که مری رو میشینه 50 زرتون گرفت این زنها هستن باید من خودشون اعتراف کنم اینا رو باید بیان بگرم من خبر دارم فیلماشم گرفتم دریمو همه یا مثلا انتخابات میشه آقا به فلانی رای بدین بیا نفر 50 هزار تومان میدن بعد بدبخت شماهایی که یک ادعی اینا سیر نمیکنید تو شما که پول دارید میخواین اینران تو هم ازاد بشه و صادات تازییه رو هننت میین یورو براییه گرم سبزی قیمه یه کاسه آش بریم آش بخوریم آش هست اونجا آش بریم بخوریم با یه کاس آش میران روزه و سیایی اشکر و سوار اتوبوس میشن میران و هرجاکیناخوااستن تعطیلات تفریح میکنه این کارش رو نکردیم باد بکنیم بر همین ما گریان نمیخوریم ما اینا هم همه با پول با پول همه چیز الان دارن میکرد ولی امیدی که من دارم به شما مردم سلحشور ایرانی آریایی است. برایاتون نره ما در همه جا همه جا ایران پرست داریم. در یک میگم همه جا همه جا مجبور یارو باشه ما, من به همه شما توصیه میکنم در جایگاهی که هستید باشین بهتون احتیاج داریم به زنگ این بعضی خودشون نشون میدن خبره باششون نداریم بعضی یاه وقتی چایش میگذره من میگم که طرف براش دردسر ایجاد بشه ما بهرمانان داریم در همه اوارگان ها این حال دارن هستن اگرم هم شازدهرس و پهلمی بارها تاکید کرد کرد تا با سپک بازار در تماسص و سپاه هم بله نکی جاسوس اون واوس اینا اونای ای چیز دیگه هست اون از کانال جاسوس ها. با خودش چیزای دیگه. دستور میده کارایی میگه اونو انجام میدن تو ایران نشونش میدن برای همینه که نفوذ آریای ایرانی در همه جا هست یه نمونه ایرانی کام بدون بگم این جوانی رو که سر من با این حالت جوانیش یه قاضی جمهوری اسلامی ایران بوده دادیار این اسمش از دکتر محسن آهنگر سماکوش. هیچ کدو از شما که من میخواه امروز اینو بهتون بگم اینو نمیدانین و این قهرمان و دلیر که قاضی جمهوری اسلامی بودن نمیشنسین از این نازیت داریم فکر نه امور این مشایی وقتی که تو زندان ما از این خبری ندارین که نفوذی آریایی ایرانی اوستایی زرتوشتی بود تا پای مرگم رفت این قاضی این قاضی کسیه که وقتی که اون ای جلوه همون سکو برقی بلقی جعبی ده است که اون دکتر دلیر برای نخستین بار رفت برای بالا ویدا موحدی بر ویدا موحد گفتن حالا یا ویدا موحدی اون دکتر آزاده و دلیر فرزندی هم داشت برای اولین بار رفت بالای سکو چروشالیش برداشت علم کرد و یادتونه یادتونه یه قاضیش بود این دکتر موسیم من مخلصشم این دکتر حسین قاضی بود بردن پیش داد یار بود و فرمان دادن که محکوم کنه ای گفت آقا اینجا حالا دکتران بردن زنده دکتران بردن زنده فرمان دلن از طاقه قاضی که حکم بده و سه سال پنج سال ده سال به زندان نه نمیدونین <تصفح> نمیدونین خب میگم بهتون برای همینه که ما همه چیزی نمیتونیم به شما بگیم شما باید اطاعت کنید اطاعت و مدیریت داریم اطاعت و مدیریت داریم و تمام اطلاعات رو نمیتونیم همون لازمی ریزیم بیرون تا به بیرون دشمن ازش استفاده میکنه رهبری یعنی همین رهبری یعنی بهت میگن یه کاری بکن بکن وقتی کسایی سابقه دارن 50 دارن مبارزه میکنن خرد رو پخش کردن چه کردن چه کرد شما باید اطاعت کنی بعضی وقتا این توضیحات رو من سه سال پیش نمیتونستم به شما بدم این آقا در زندان بود نمیتونستم الان که آمده بیرون الان که هست میخوام به شما بگم گوش کنید خیلی از اینا داریم نمیتونم همون لازمتون بگم امروز از اونم میخوام بهتون بگم ایشون این آقای قاضی، حکم صادر میکنه که این خانم براساس قانون اساسی مملکت ما حق داشته برون بالا اصحر اقید کنه من اتاقیب حکم دادگاه من اتاقیب ملوی سه می ده به منشی تایپ کنه این منشی چند روزی می تایپ نمیشه و او بره او بره دختر ای زندون ویدا جان می گم عزیز. تو زندون ای تایپ نمیشه که ابلاغ بشه اینا برای م... می دهن ب این میاد خودشه حکم ور می داره تپ تک تپ تپ با ابو کمپتی تایپ میکنه چاپش می کنه میزنه میره میده دادگاه. میگه خانم آزاد دکتر آزاد میکنه علی خدی میگیرن خود دکتر محسن آهنگر سماکوش رو میگیرن میره زندان هیچ کدومتونم ندونستین اینقدرم مرد و مردانه بود جوان جوانمرد که نمیت تبلیغ خودشو بکنه الان که تایش گذشته اومده جلو هموز س کو وصد عکسی یاددهدانین برای تو گرفتی که تو تاریخ ببونه تو ببینین دکتر دکتر شد آخوندی ما خوندی و قاض وزیر گذاشت بعد دکترا گرفت وقتی که تو زندان بود و بعد بخشش اومد بیرون لیسانس داشت دکترا ایشون شما دکتری من تا قیافش هم میبینم میخوام شش ما چش کنم شما هم باید ایجوراددمم رو سر دست ببرید سر دست بید ما مثل زیاد داریم مثل این قهرمان زیاد داریم در یزد شما دیدین چند سال یزد یعنی یزدان یعنی احور یزد پایگاه بزرگ عوستای زرتشتی است همه اونهای که می‌بینید اونجا نماز روزه هم همه علکیه تقیه است تقیه برای اینه اگه نکنی که میخشند که. تو اگه محسن آهنگر اگه روز اول میاد گفت آقا ما این را اونتونه الان نمیگه من گفتم میگرفتم با دو سال بیس سال ندهتنی زندان خب اینا هست اینا چون شو برسه بچه بازی نیست مبارزه اون اول حالا سالهاست کجا که اونجا با سینه زنی ترتیبه جمهور اسلامی می میدن ترتیب اسلام رو میدن ترتیب حزین رو میدن ترتیب همین رو هم میدن اینها رو شما گوش کن این آواغ دلنگیزه و نظم و تشکیلات که اینا دارن و بعد نفوذ قدر قوی و بالاست که توی یکی کانالای تلوزی بگذردی بگذردی روزگار ظل ندارد خرار بگذردی روزگار زردین روزگار دولت های تار نخوت ایام دید خونه دل و جامه موید خواب گران تا بکید کو سر کس را بکید خواب گران تا بکید کو سر کس را بکید ای حوص مولک ری. ری بر سر خامانو بخواه او خامان بخواه <تصفيق> ایدان آریایی داشتیم از قدیمان داشتیم شما یادتون رفته نمیدونید دانید شما یادتون رفته نمی دانید اون وقت که محوارهایی جور نبود اصلا نبود جمهوری اسلامی خودش محوارها داشت خارج پخش می شد افرادی بودن در تلویزیون جمهوری اسلامی جامع جمع که برای خارج پخش می شد بسیو با باش اوستا مصاویر میگم ما زربای سنگینی رزدیم. در برابر لاریجانی من صحبت کردم از اوستا زرتوش گفتم. در برابر فاطمه رفسنجانی و در رابطه تاتمیکیان مأمور جاسوس جمهوری اسلامی در فیلم فیلمسازی من از پاشیش می آوردن و بچه‌ای که بدن کشته شد مثلا یکیشون غلامرضا سفطری دومیش دو بود آقای علی معلم سینماگر بزرگ همهتون میشناسید علی معلم رو کشتن چون داشت فیلم کوروشو می ساخت. تصویری شده بود. به استناری داده شده بود اه اه همه کارا داشت فیلم کوروش می ساخت علی معلم کشتن رفیق من که می اومد پاریس پیش من میگفت خانوم رو فرستادم تو شانزلیزه بری بگرده خرید کنه بهش پول دادم منم اومدم دیدن تو من دور دارم به خانمش به خانواده‌اش و همشون بگم علی معلم هم یا مثلا افرادی اون دیگه اسمی میخوام بیارم واسه یه دبیار اینها من منو جمشید فردوسی پور از پاریشت به اونام مصابه میکردم و صدای من هنوز پارسلین تو ایران پخش نمیشد چون ما نمیدونید بعدا من انای تیوی او اینا رو پخش کردم تو ایران خود قصر رو گفتم میدونید آقایزی ها کشف دارن الوزی دوست که تو ایران ماکسی هزار از هزار تا پنز نفر هن که سران نظام فاسد هستن که پول بردن آدم میکنشن بقیه ملت ایران حتی امکان داره باشه. حتی امکان داره شپاه پاسداران باشه حتی امکان داره تو ارتش باشه. تو دوایی دولتی باشید اینا از ما هستن اینا آریای هستن ایرانی هستن عوستایی هستن سر بزنگان خود چون روشون میدن نکته دیگه که خیلی الان زیباس مجد شده در داخلش که شما نبیدونید اینا رو نمیان پخش کنید. همه توییتایی که میذارین تو تلگرام و اینستا و اینا خیلی کمین اینا رو بزنین اینایی که علبتون بگیلشون بودا می میگن هی اونایی که وزارت اطلاعات براتون سازه میذارن پخش میکنین خیلی رو توییتا مال وزارت اطلاعات هست. شما باید به پیاماوران خرد اعتماد کنین بچهای زیادی الان روی حتی اینستاگرام دیدم با نام های مختلف میان نشون میدن یعنی که امام حسین در جنگ با ایران دست داشته امام حسین حمله کرد اینا هم میان نشون میدن شما باید اونا رو تبلیغ کنی، بحث کنی فراتر از اونی که شما ببین دو تا باید بزنید. غیر از اینا هر چی بزنی، هر کار بکنی، داری کارا اطلاعاتی میکنی. یک: سادات تازی. دو: روحانیت ساخت انگلیس. تموم شده رفت. تموم شده رفت. این دو تا باید بزنید. روحانیت ساخت انگلیس تبلیغ روحانیت نباید بکنی. آخونده آمد گفت من شاه رو دوست دارم، و نباید به تبلیغ کنی. احمد <تصفيق> اینا اطلاعاتی هند اینا بخواهم یه نکتو روحانیت هم آدم هست قادمه خوب روحانیت ریشش شش اون موقع خوب میشه که وجود نداشته باشه چون این انگلیس ساخته از اول تا هم برای انگلیس کار میکنه برای استفاد سادات تازی من که به شما گفتم ما ساخت و بیگان هست ببینید این مار من بود پیش از من هیچکس نگفته بود گفتم سادات تازی 1400 سال نه از 1500 سال پیش از زمان زم محمد ازوی. او با روم ساخت که یک تشکیلاتی بسازه ایران رو نابود کنه که بعد تو سور ایران محمد میگه که من رو ایران نابود کنم خب وقتی میگه به اسم الله میگه الله هم بهتون گفتم بوت بزرگ خدا نیست الله در قرآن هر جمعه در شجاش بذارید محمد <تصفيق> حالا من گفتم 1500 1400 نیست بذارم 500 سال پتت اصلشه بخواین، واقعیت چه بخواین، فاصله زمانی هاشم، نیای سوم محمد تا خود محمد صد سال نیست، کمتر از صد ساله من میخوام روند بشه بعضی وقتا صد سالش میکنم یا اصلا بعضی داخت شیره هست میکنم حتی حفیق دوستی، حتی مسعود منص... سپل، منص... مسعود آزر، دیگر دوستان اون جایی که میگه آقا ما بریم کشته بسیم برای با کشته نه نه اون رو عوض میکنم ما نمیریم بکشیم ایرگردتون نره ما میریم بکشیم ما میریم دشمن از خانه بیرون کنیم ما فرار نمیکنیم کنیم از میان سال ها میدونین میدونیم هلکی از ایران فرار کنه میگم باید اونجا بمونی اونجا باید بمونی نباید فرار کنی زندان برو زندان که زندان زندان زمانی شده و دانشگاه از سال پنجاه، چه هفت، چه هشت عمدن ب چهار تو زندان که من تو زندان آموزش ببینن همینه که می بینیم اومدن پخی شدن همه اینا تو زندان آموزش میدونن زندان برای آموزشگاه خبر نداریم در این مورد برنامه رفتم بیشتر صحبت کنید با هم دیگه گوش کنید و بعد صحبت کنید بدون زندان دانشگاه می چیزی هم میگیریم نهتی این نداره که تأثیرشی. حالا ما گفتم 1500 این سخنم منو خود روحانیت این آغای که صحبت می‌کنی که از آیت اللهی بزرگ ایران تأیید می‌کنه که آقا ما از 1500 سال پیش نقشه کشیدیم که تا چی شما ایرانی می‌ردیم چی داریم بعدا گوش کن بعد از سال حکومت رو از دشمن گرفت اسلحه رو گرفتید مال رو گرفتید و تحویل احلوید دادید برای حفظ این سرنیرو باید هر حضینه ای رو پرداخت چون اگر دوباره به وسیله دشمنان داخلی و صهیونیست خارجی و مسیحیت اروپایی و امریکایی از ما این حکومت رو بگیرن، اسلحه رو بگیرن، بیت المال رو بگیرن، دماری از روزگارمون در میارن که نتونین جورا. حالا جدا از اینها. ببینین اینها رو بشان نشون نمیدن. نمیدن. آقا روحانیت در ایران هیچ جایگاهی ندار. اگر روزه یه جای تظاهراتیه یه به خدا قسم تک تک اونا پول گرفتن. همچنان که در خارج از کشوران ها تک تک آدم پول می گیرن پنجاد درصد برای جمهوری اسلامی کار میکنم پنجاد درصد برای او کشور پنجاد درصد برای او کشور بعضی خطا اصلا جمهوری اسلامی میلیون ها دلار هزینه ملیون روی تشکیلاتی که ده درصد برایش کار کنن وقتی در اندازه‌ات بسیشه چون 10 در درصد دیگه اپوزیشن کار بکنه از اینکه 500 درصد آدمای خودش کار بکنن مفید تره حالا شما مساجد خالی در ایران همه اینقدر بود چند تا فیلم برا من فرستادن وقت ندارم من تو برنامه آقا مسجد خالی, خالی خوانده رفته رو من بعد تیشکی نیست بعد بچه‌ها نشستم تو اتاق اونایی که من چای پای بدن کار گرا خودشون چای می‌خوردن چیکار می‌کردن حرف می‌گردن خندن فیلم میگن می‌گیردن برام می‌فرستن مسجدشون خالیه ای محرم سفر. حالا آخونده شو این یه روی سید اولاد پیغمبر اینا, اینا دارن حسین حسین میکن ازادداری برای ملت ایرانه ازادداری برای فرهنگ ایرانه ازادار برای ایرانی با این هم داره میکنن حسین حسین چه یعنی که همه فهمیدن دیگه ولیت ایران همه رو میدونن حالا بعد یه روی میگه آقا من امام جو به اینجا بیانیم بیانیم تو هرچه من نامون خب نمیگیرن من دست اینا رو پای پای بچه ها بعد همین سیده اصران میکنه کتکش میزنن همینه که سیاه پوشیدن آمدن کتکش میزنن ملت ایران اهورای یا این آخونده دیگر آوردن مسخرهش میکنن میگن آقا ب... میکروبول گرفتن که ما به تلویزیون بخواد چون آقا وضوع گرفتن یاد ما بده این میخواد وضوع که میخنده که مسخرهش ما نگاه میکنه میفهمه میخواد بره میگرم تا میخواد آج آقا بشین چایی بخور تا بشینه سندر زیر پا چون جا تق میفته اینجورو در ملت ایران بزخری میکنن آخونده نشسته داره کفا میخونه قهوه آخونده داره قهوه میخونه سی نفر تمام پشت و رو و جلو و جلوش بسیج میشن تشکیلاتی افیوی ها که شروع میکنه اگزیرتو میکیره که سگر میره زیر پشت در مره حقه بزنیم ملت ایران میبوسمیتون بچه ها <تصفيق> از همه جانبتر اینه این برای من فرستادن این بچه که تو این گرفتنش دخش داشتنین آه حالا بعد گفتم حتما پخشش کن چون خود چون گفتنم پخش کنمم پخش کردی وگر نینیم کردی این میگه نمیشته برای من گفته سیا و شوستا این دفعه ما گرفت اینا رو فیلم گرفتم اینا که تو بدونی ما دفعه دیگه همچین مزن کلشم ایش که بیا خوندن خب اینا شاهکاره، اینها شاهکار مهبر یاران مثلا یه اتفاق دیگه هم افتاده که خب دیگه البته این خطرناکه ولی ما با خون خون مخالفی ولی این کار کرده که اینا یکیم که حقوق میگیرن چون گفتن اینا گفتن اینا ها اینا که حقوق میگیرن اینا رو باید بترسویم که نرم تو ازاد المازه خب شما باقی بگیم بترسویم ولی من با خون خون مخالفم حالا یارو با ماشین آمده حریعت داره آه میشید اومده بعضی وقتی بچه من میگه تو چرا مشدی حرف میزنی میگم بابا باید با زبان همه صحبت کنی تو این هیئت اومده داره و او شافه بولند اینو ماشینه میاد میزنه از همون میزنه 600 900 نفر زخمیو کشته شدم آمار دقیق ندادن که مردم نترسن دفعه دیگه هم برن برای شله برای آش پنجا. چون همه که بچه هایی از نیستن که اونجا منظم بیاند در سالون منظم بزنن منظم هم تحتیب جمهوری اسلامی و موسی مستان اینار بدن نوال عزاداره از بودیم از شهره که به سمت بستمت هفته تیر میمدیم که در این عزاداری ماشین دستگاه دیوی سوشش از تاییت شروع کرد همه رو دروع کرد تا وسط مردانه دین 20 نفر مأستون شدن چند نفر هم کشته شدن حالا من اخیرا یک نوکسی رو مدت ها بود گفته بودم ولی چون استاد روشنگ ابتاح اینو گفتن من دیگه از کلام استاد روشنگ ابتاح میخوام میگم ببینید هر مملکتی هنرمند خودش رو دست میبره رو دست هنرمنده هی که هیچی سونا نداره ما هنرمندای بزرگی مثل اکبر گلپایگانی رو باید, باید, باید, باید تا پی جوخه اعدام ببریمش کن چون رفیق شاه بوده خونش نارنجک بندازیم سه سالم نزاریم بخونه خب اکبر گلپایگانی همجره تلایی خدا شاهد من باش دنیا گشتن با اکبر گلپایگانی اکبر گلپا هستا گلپا هر جایی هر کس دیده هر هنرمندی دیده درود و بهبه و چهچه گفته چه بهش با این صدای احورویش شارلز نابر رفتی بود ایران بعد شهوانو دستور میدن که این خاننده های رسک انریکو مخسیاز و اینا رفته بودن آنجا بخونن همیشا هرل رو اینا بخونن اینا بعد شاه هنشاه شهوانو میدن کنه بگه خاننده تو تموم شد، یعنی میگه حالا دیگه میگه حالا من خاننده میاریم رو، برو بجون شما جدی است هست. حالا تنظمی هم حال کهی خیلی خوبه، شانچان میگه خب من حالا خاننده میاریم رو، اکبر بلندشون پرگل اکبر که اونجا نشاسی باید بلند میشه می و جلو شاه میخونه و رزا رو میخونه اونجا بعد شار ازنابول شار ازنابول رفیل من بود اینجا ما با هم در مجلس سنای فرانسه هم نشان گرفتیم بزرگ انسانیت رو که من چون رو کمیته مرکزی بودم همین نشان رو به شارل دادیم و بعد به من علاقمن شد خیلی من دوست داشت خیلی شهبانو رو دوست داشت خاطرات خوبی شهبانو داشت حتی اینجا یه وقتی این برنامه خواستی برای شهبانو بود ایشون دخترشو برای اولین آورد بار آورد تو تلویزیون خون بابا ما جس شخوان به من گفت گفت من دخترم گفت من یه هدیه می‌خوام به شخوان بدم تو برنامه‌کرد گفت چی ش گفت می‌خوام دخترم بر اولین بار میاد رو صحنه گفتم دختر تو ما شما نمی‌دونی هستی برای حزب چون فکر کرد شخوانم نمی‌دونه مثلا آمریکو مارسیوس رفیق من بود نه می دفتر من وقتی می اومد دفتر شلوغ اونجا تمام می‌دیدن آمریکو مارسیوس خیلی احترام داشت برای شخوان خیلی احترام داشت اونو هرماندهای بزرگی بودarinا ولی می‌خوام بگم گلپای ما یه چیز دیگه است گلپا میاد و میخونه بعد همونجا شارلز زنابور به من گفت میگفت فلانی ای برای من تعجبی چجوری چرچه میزنه من هر کار می‌کنم کنم. بعد رفتم بهش گفتم همونجا من توی ایران گفتم آیش گلپا تو به ما بگو که چجوری چرچه میزنی یادم بده امینا بعد میشه استاد ما استاد گلپا میگه که تو بعد بزنجا دیدی یعنی چه چه رو یادش میده و بعد شارئزنابول اینجا یادش بود تا وقتی که زنده بود هر از چندی من بدیده احوار احوال دو نفر رو میپارسید شهبانو ها لشتوره گلپاه ها دفترشم من شست و شیش شانزه هستم اشون بود 68 و هشت دفترش اونجا بود که بعد حتی قرار بود یه بار به یکی از خانده یعنی عزیزمونی کاری بکنیم مالا میخوام بگم این سانسورش میکنن گلپارو افتقار جهانه حالا شما ببینیم پرویز مشکاتیان هرچی شجریان داره خدا روانش شاد باد شد. استاد شجریان هرچی ایشون داره اولشو خشته اول پرویز مشکاتیان گذاشته اهل نیشابول سرزوین امر خیلیان پرویز مشکاتیانو که بزرگترین ترین موسیقیان آهنگساز ایرانی بود ببینین شلاغش سردم. من این وقتی که گفتم امروز بود با شما تقسیم کنه که ببین، چقدر سعادت تازی ستمکارم جلو آوا دخترش رو همسرش رو اینا ما شرمنده ایم که حتی خبرش رو ملت ایران نداره چه کردن با پرویزمش مشکاتیان ایشان استاد پرویز مشکاتیان هست موسیقیدان موسیسین و از اسطوره های خونیاگری ایران آریایی ایشون داماد محمد رزا شجریان بودن و فرزندان نازلینی برای ما بر گذاشته استاد امیر حوشنگ افتحاج ببینید چی میگه در چون گوش کنید به استاد امیر حوشنگ ابتحاش نیز مرد بزرگ آریایی سایه ببینید چی میگه در مورد مورد در مورد جنایت را که در رابطه با پردیز مشکاتیان ساز این سادات تازی مرتکب شدن من همیشه این اندوه در چهره این استاد بزرگ میدیدم نمیدونستم از کجا میاد این اندوه این افساد دلی. تا اینکه به این سخن استاد این روشنگ ابتحاج گوش کردن و فهمیدم سایه خبر داره که بر این بزرگ مرد چه بزرگ آقای پرویز مشکاتیان شب که بیزده خونه ماشین که نگه داشتن حالا نمیدونم مشروب خورده بود جان ساز همراه بود بردنش نگهش داشتن شب صبح صد ضربی شللق زدنش یکی گفت که آقا اشتماع شده به جایی صد ضرب الله صد یکی ضرب شللق زده برا آمودن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی یک شد ضرب شللق به این کسی که تو رو شللق بزنی این بخواهش میپکیده از صد تا شللق که خورده گفت من انسانم انسان انسان شللق نمیزنه که گفتن که... نمیدونم. گفتن که اون کسی که اینو شلازه ده بود به گری افتاد میبینم آن شکفتن شادی را فرواز برند آدمی زادی را آن جشن بزرگ روز آزادی را. ایوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم آری تو همیجه راست میگفتی میبینم میبینم بعد میگه وقتی که مرد ما بینیم دیگه قبلشو ایمان زاده میکنیم مجسمه میسازیم اینا نه تا زلت به برسیم. همه شما میدونید. من تا توانست سی و برای دوستان نازنینم اساتید بزرگ تا زنده بودن بزرگ داشت گذاشتم. داشتم. تا بودن استاد گلبا عباس پلبان اسماعیل پوروالی مسعود سپن همینطور بیا بگو. سرکار خانم سر کار عزیزم بزرگ داشت باشیم تا سر سر اروپا. نه تا ویگن عزیزم روان شاد ساله یه چیزش من در تمام اروپا براش روزونتاش گذاشتیم سالون اینا تا زنده هستن بایستیم بزرگ بداریم عزیزان رو خب طرف وقتی تو خودت میزنیم میکوینی که شی اولین هم تویی بعد به مجسمه ش بگیر میگیر اون فایده نداره برایز مشکاتندلشو ما خرسندیم ما خرسند خوشحالیم که زمانه بر وفق براق ملت ایران پیش میره شما ببینید این ها میان فیلم درست میکنن پول میدن پول پول میده جمهوری اسلامی میدونه نگاه همین رو که علکی فلجه بلند میشه امام حسید میبینه پاشخوبی فیلم می ساختن ببینید برای همین من خبرش دارم شیش میلیون دلار برای نیم دقیقه دو دقیقه حزینه فان میلیون دلار به فیلم ساخن. زتان اوقام هم... است تو استایت رو اثر من تو میشه بعد از این جهجاب دیگه اب نداره خانما بی اجاب باشه من هر میشم نرم فیلم بازی می کنم که آدما رو خطر بکنم یا مثلا این هیمون بیچاره قبلا هم بهتون گفته بودم اصبر رو چیز خوردش کردن، نامای چیزش اینه یعنی که سر بزنگا بیافت زمین میگن وای تا علم کتل امام حسین دید خورد زمین والله کتل مال کلیساس من برنامه رفتم اینا رو ببینید تمام این علم این علم اصلا صلیب علمی که بول میکنه <تصفح> این کتل متله اینا همه عائل کلیساس برای مسیح می‌گردن انگلیسا میان تو ایران در زمان تشیع صفوی بعد الانم تشیع علوی همون دوتاش یکیه شکیه نداره <تصفحو> این, هم این هم حدود یک میلیون دلار هزینه رفتن روی این عش بفته. اینا اینقدر پول خرج میکنن در خریت. ازلیزی همفلیسی رو ازلیزی روشه <تصفيق> خب اینا از هزینه رفتن برای این مسغرفاتو حالا شما بینین بنده تو دفترم تو پاریس نشستم شما تو خونتو نشستید کاری میکنید میره میاد چند سال پیش تو فستیوال کند برادرم علی رفته بود هر سال میره فستیوال کند اتر بود بعد اون اوقع این خدا رو در حاب دیدم زار زار گرگی میکرد همه زوان ها ترجمه شده اونجا ارائه شد و یک نمایش نامی دیگه ایستوار دیستوار افزان اونجا دو سه نفرم پیشنهاد دادن که اینو بگیرن فیلم بکنن اونو بگیرن نمایشنامه‌ باین حالا خودش قصیده منم بهش میگم این کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد مال سیامش اوستا که الان در کتاب من با خدا رقصیدم این کامل اومده توی کتاب اومده نمایشنامه‌ این کتاب تو کم تر خانه‌ای رو پیدا میکنید اونطور که به من گفتن که این کتاب توش نباشه و کسی نخونده باشه و بعد خیلی چیزهایی که الان در جهان آریایی مطرح هست از اندیشه‌های آری ای از همین کتاب پن صفحه پنتوصفه نمایشنامه میاد بیرون و کتاب‌های دیگه ما خیلی از اونجا از جمله دعوای یز امام حسینی با یزید که این افسانه 1400 سال پیش اتفاق افتاده بعد من از خدا می‌پرسم میگم بابا این حسین رو که نه میگم بابا خب بریم پرونده رسیدگی کنیم میگم بابا نه قضیه 1400 سال پیش میگم 1400 سال پیشه. حالا یک تشکیلات بزرگ سینمایی جهان عرب تشکیلات بزرگ سینمایی جهان عرب اکثر عرب هایی هم که شما ببینید اینا سریال این این سریالی دیدن و میبینن و کیف می کنن آرتिस्ट اصلیش که خودش بازیگرنده و فیلم سازه است اسمش است ناصر قاسم این سیادت نازه قاسم زنش هم خانومش نویسندهش نویسنده است بدريه البشر خانم البدریه بشر خانوم ایشون هست خارج هم اومده میاد چیزای جهان شرکت میکنه اون هم زنشه که نویسنده اینها در یکی از این حلقات از اینا تمام سی دقیقه برای همین یه دقیقه است که شما بینین که میاد به تمسخر میگیره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 تخيل والله ساعتين. إيه. ما أدري شو اسمك يا أخي بس أقول لك عاد ايه. اسمك ما اسمك أنا حبيتك يا حبيبي جينا جد... أحسك أخون. <تصفيق> نفس الشور. <تصفيق> كربي شبا. نفس الشور <تصفيق> <تصفيق> أنا والله نفس الشور. عاد راسي الله يسلم هالموقف. ما قلت لي. ها. وش وإيش اسمك يا أخون؟ مو معقول ساعتين. والله العظيم ساعتين. <تصفيق> عبد النبي عبد الزهر رحسي. انت جا د سوال فکر میکنم علی انت اسمك ما نعم شو سبب مشکل یعنی تفضل احنا طالع من في الناس بين, الخلاف بين ال... على اساس هذا يزيد وبين الحسين رضي الله عنه uh -huh. يعني One called uh, Yazid and uh, other Hussein. Uh huh. Mm -hmm. mm -hmm. First of all, they will both be arrested, and I need Yazid and Hussein for investigation. The staff is saying that we will keep you in custody, and we will make an arrest warrant for Yazid and Hussein. Where are they? They are here. Yes. اسمع ما يصير ااا ما ما كان زمانه بالضبط بدي من يزيد 1400 1400 Yes. Yes. Take those to the psychiatric ward. Zabtaam beol be ma inu min 1400 sene. I guess the مذكَّر بتحويلكم على المستشفى الأمراض العقلية. آخر الجانب شون المسألة عموميات بينهم يقولي. ما بخواب همینو بدونان. من همین پریروزم با یک شخصیت برگستیی به نام آقای Ali زام. که اشون پدر روح الله زم عزیزم هستن که اسم روح الله خود شود کردوش گفتون نیما زم در حال در و بدل گفتگو و پیام که بودیم ایشون تحت تحصیل همین آشروتاسو ها بود و اینا به ما خورده میگرفت که ما حرفای سونیان پخش میکنیم اینا خواهم بگم بدونید که گل نکوریدم شیخ مولاد تا قهکر و هم عوض نشه بابای روح الله زم باشه آقای محمد علی زم من میام یقتون میگم چون بابا بگوی بخواهی از خون و اسفلو بعد میدیدم اطلاعات نداری که یعزید کی بوده بابا یعزید شاعر بزرگی بوده آقای زمین یادم رفت بگم گوش کن اینجا یعزید انقدر انسان بزرگواری بوده که تنها کاری که کردید که تاره این جا چون آقونده نکردین این بودی که به زن تریبون میده کجا تو مسجد میگه آقا برو بار من بر تو یزیده که جلو میفته زینب جلو میندازه میگه برو م... تو صحبت کن مرد حسابی و تمام قاتلای حسین میزنه خا... سرویسشون میکنه میگه من گفتم برید بیعت میارید نگفتم برید سر حسین بیارید که نمیدونی تو بعد میگه نه تاقیخ یا و یه. یه سنت و, و مرد حسابی برادی کم شما بابای زمین ایش خصوصی نیست دارم علنیش میکنم میدونم زم درخورم نمیشه میخوام به تو مردم ایرانم بگم که گول نخورید فردا حتی پدر نازنینم عزیزم نیمازم حتی پدرش وقت بیاد میراس خواهی بکنه روید بکنه شغولش نمیرسه که حتی مثلا وابا یز، یزید الا یا ای یو حساقی ادرکاسم و ناویل ها کشخ آسان نمود اول ولی افتاب مشکل ها ولی حافظ شهرام نازل عزیزم هم خونده این تیکه عربی اولش مال کیه؟ مانه یزید یزید چون با حسین درگیر شده آدم آموی. یزید به زن امکان میده تریبون میده برو برا من بر صحبت کن همه رو مساجد گفتین زینب حرف زده لانه نگفتیم کی بهش تریبون داده کی بهش امکانه داده تمام حرفهایی که بودتون گفتن چرت پرت مرزم تو تاریک دروگه حالا سینماگره سونیه حتی شاید وحابیه که توش اکیب از همه داره توی اکیب شیه داره سنی داره همبلی داره هافید همه بازی میکنم هانره تو هنر کنیم میاد تیکه سی دقیقه فیلم میسازه که یک تیکه از کتاب خدا رو در خواب دیدم زار زار گریم کرده بزار اونجا وقت تو, تو ایران شما اینا میان میلیون میلیون میلیارد میلیارد تو ایران و خارج از کشور پخش میکنن که همین جهالت و همین کینه و همین خریت دعوای حسن و حسن و, حسن و یزید و مابوی اینا تو دنیا جهانی کنن اونجا خیلطه اینجا جهالته الان کی باورش میشه که رو فلج نشسته یه رو ارابر اونجا میبینه از جاش بلند میشه هم آتیست ها رو پاش خوب میشید چرا تا برای تا چیه میگین؟ اونایی که پروبا 500 تومن تک تومنید اونا بین روشن کنین او که گناهکار نیست او زنه او مرده اونایی که نادان هستن مثل اینهای که آخوند کتک میزنه، مسخری میکنه، مسجد خالی میکنه اینها روشنن هستن اونایی که روشن نیستن برای 500 تومن گیرن شما باید یا به با جای 500 تا 1000 تومن بهشون بدید و روشنش ا و من مطمئن هستم که ثروت مردم ایران خیلی بالااست ثروت اونایی که ضد نظام جمهوری اسلامی هستن خیلی بالا شما پول دارین شما پول بدین نیرو بسازین از اینم که بیان بگن حسینیه ز... اسم حسینیه میزنن حسینیه ایران در یزد. حسینیه ایران در یزد. حسینیه حالا اسم تو احتجاج بذار ولی چی می‌زارید ایران اب الفجر و امیر ایران در یزد من دست همه مردم ایران رو میبوسم. دست همه مردم یزد رو میبوسم. دست همه این صلاح‌شورانی که امروز یک از کاراشون رو به شما نشون دادم من میبوسم و از همتون میخوام که در راه خیر و در راه آزادی ایران روز ریز جلو برید شما به ما امید میدید که رو شما به مردم ایران امید میدید که دوباره این زنجیرها رو پاره کنه و دشمن اصلی هر کس غیر از اینو به شما گفت بدونید خودش دشمن تویه هر کی اینو گفت دو تا دشمن داریم ایشون باید نبرد کنیم سادات تازی چه کراواتی باشه چه استاد دانشگاه باشه چه شیخ و باشه اینا تشکیلاتی کار میکنن که تو رو خبر نگدارن برای همین خیلی از اساتید دانشگاه و استاد دهه اربیل آشرشه همحل سفر تاص آشور ها تاسو ها تاسو آاشوررابل یاد چونره که میگن تاسووع آاشور ت اشره میگن آشور ها تاصسی ها اصلش ت اشره از این تاسو آاشور ها از طرف هم بهشون میگن تاسو و آاشورها چون نکه جشن سال نو عاعرب هست چون سال نو او رو با معلمشون میشه وقتی با محرم شروع میشه نهمین و دهمین روز مثل سیده بدن ما روزای آخری که از روز زیازه من سری کار. اینا اینا جشن میگیرم تا از قدیم. ما اشتباهاتی کردیم در ت تاریخ ما ضخاشتی ها و تاریخ او ها ما ستاگره ها مامیم این سبللار گرفتیمسمبر های آریای ایرانی رو دادیم به اوننا که توجیج کنیم بهتون میزیندهمونیم دوده تایم شانسپندان رو گفتیم دوده ما آیت ها رو آییت ها رو. هرچی صفت آنهایتا داشت دادیم به فاطمه زهران بیچاریم بی میفته این اون روی هستن هرچی صفت میترا داشت رستم ما داشت قهرمانه تارک دادیم به علی یا به عبی طالب که هی در هی در یهودی ها میگرفت هی زنده از وسط پاره میکرد لقب هی در گرفت ها دان اینار به مردم یاد بدید سادات تازی که از 1500 سال پیش پر ناباده ایران ساخته شده در سوره قم 5 تا روم سوره روم پنج آیه اول میگه سنده که اصل اسلام ساخته شده چون من همی به من گفت میگه آره به ایران بعد از محمد حمله کردن همه میگه بعد از محمد به ایران حمله کردن تو, تو سوره روم پنج تا که هست که ناراحت محمد چون الله محمد از اینکه ما بر روم پیروز شدیم ناراحت میگه اوه oh, ایران روم پیروز شد ایران ترتیبشو میدیم لا تا پارش میکنیم میکنیم میکنیم آئی آخی یارو میخوان شما رو خیر کنن منو رو خیر کنن میگه آقا زمان خونفا به ایران حمله شد امام حسن امام حسین هم تو حضور داشتن دیگه محمد مردی بود خب مرد بنده خودا چون مظلومش کردن ایرانیا ایرانیا. ما اول پادشاه ایران امپراتور قوی بود از امریکا هم قوی‌تر بود دیدن محمد میخواد به ایران حمله کنه سپاه پشت دروازی گذاشته اسامه فرمانده‌اش هست میخواد به ایران حمله کنه شاهنشاهی ایران دستور داد برید محمدو بکشید بعدن یک گوشفند خانمی درست میکنه توش سم می‌ذاره میده محمد می می‌میره بعد ابوبکر میدن می‌میدن می‌میره خلفای دیگه هم همشون رو عمر عثمان امام علی ایرانی‌ها کشتن بعد دیگه بعدا چون مصر و وارد ایشون میشه مصری‌ها اینا اینام کوهشون کردن کشتن کن. همین هستو چی بگین شما علی کی مردم کنید کنیم با حسن حسین محمد امروز درس دیگه میتون دادم خیلی مهم بود میگن محمد به ایران حمله نکرد محمد سپاه رو آماده کرده بود اسامه فرماندهش بود که به ایران حمله کنه ولیشون مرد یعنی کشته شد بواسطه بانویی که یک کوشپند مسمومی رو بخورد داد و بعد او بعد اومت چونشون مم بودین بعد اول هم بعد اومد پروژه بوده بعد بر پروژه که دوبایی که متوقف نمیشه پروژه ای هست که صورت رو ایران باید نابود بشه رومیا می سازندین رو تشکیلات رو وعلخر برنامه دیگر گوشره چون وقت نداری زیات باتون باید باید باید خداافی کنم با 20 مرت تا برنامه دیگر بهتر و خوددا از برادر منند اممیرهشاجره سباس بذرم امیجان. Merci. ...historique pour la radio ici et maintenant. Suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu, et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes.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 Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abbassie, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque Nationale Française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassie avec les personnalités nationales et un livre chez Amazon. à so, و گزارشی از برنامه ها و شگردهای انوار و اقسام سازمان های جاسوسی امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قایین عوستا ایران با بیش از هفت هزار سال پیش میلی تمد برداشتینو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش عوستا ای تاغم فردا نخورید نخوریم این یکدم عمران غنیمت شیمونیم فردا که از این دل کوهن در با هفت هزار سالگان سر به سریم